جگر کی خرابی یارکان اور خون کی کمی جگر کا جانا، جگر پہ ورم آ جانا سینہ اور ہاتھ پاؤں کی جلن مسانے کی گرمی جیگر اور میدے کے باقی امراض نادرین ایک میڈیسن کے اتنے زیادہ فائدے اور وہ بھی ایک معمولی سی قیمت میں ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیچرل میڈیسن زون امید کرتے ہیں آپ ہر آفیس سے ہوں گے الحمد للہ نادرین آج کی ویڈیو میں ہم جگر کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جگر جسم میں ایک فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے اور سینکڑوں افعال انجام دیہی میں معاون ثابت ہوتا ہے اور جگر میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو جسم کے کئی افعال متاثر ہو جاتے ہیں تو نادرین آج کی ویڈیو میں ہم ان افعال کے متعلق گفتگو کریں گے ان خرابیوں کے متعلق گفتگو کریں گے اور اکثر جگر نامی میڈیسن کے متعلق مطلب ذکر کریں گے کہ یہ میڈیسن ہمیں کون کون سے فوائد دے سکتی ہے نادرین جگر کی خرابی اس میں اکثر جگر اس خرابی کو دور کرتا ہے یرکان اور خون کی کمی کو بھی یہ اکثر جگر نامی سیرپ دور کرتا ہے جگر کا بڑھ جانا یعنی جگر پہ سوزش کا ہو جانا اس میں بھی یہ کام کرتا ہے سینہ اور ہاتھ پاؤں کی جلن جو کہ ہر دوسرا بندہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے اس کے سینے اور ہاتھ پاؤں میں خاص پر گرمیوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو ان میں یہ سیرپ بہت ایفیکٹیو ہے مسانے کی گرمی دور کرنے کی یہ مؤثر دوا ہے یعنی اگر مسانے میں گرمی پیدا ہو جائے اس سے شاپ کا جل کر آنا اور بہت سے مردانہ امراض پیدا ہو جانا ان میں یہ اکثر جگر بہت اچھا کام کرتا ہے جگر اور میدے کو طاقت دیتا ہے تو ناظرین اب آتے ہیں ان کے ایکٹیو انگریڈینٹس کی طرف کہ جگر میں آخر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اتنے زیادہ فوائد دے سکتی ہیں. ناظرین اس میں بنفشا توخم سونف توخم کاسنی منقا گان برگ مکو نشادر اور سوڈیم ڈالا ہوا ہے تو ناظرین آپ کے سامنے اس کا اجزائے مرکب بھی اور اس کی قیمت آلموسٹ ایک 140 روپے اور یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی آپ کو مل سکتا ہے تو نادرین سب سے اہم اس کی خوراک اس کی خوراک صبح دوپہر شام استعمال کرنی چاہیے اگر آپ اس کے ساتھ ارکے مکو نامی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں یعنی ارگ کے موکو بزارے خود ایک ورم کے لیے استعمال ہونے والے میڈیسن ہے یعنی ارگ ہے اگر اس میں ملا کے آپ استعمال کریں گے تو اس کا اثرات بہت جلد آئیں گے اور بہت زیادہ متاثر کن اس کے اثرات آئیں گے تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کریں اس میڈیسن کے متعلق اگر کوئی سوال جواب ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے اللہ of his.